Ve de ultim ultimor despre la Prodan, ce a anuncat fiica artistei. Ve de rătide ultimor despre artista la Prudan despre care s-a zvonit ce ar fi în com. Ana Maria Prudan s-a decis să fac lumini. După ce au apărut tot felul dezvonuri în pres despre Ione la Prudan, sublinierea starea ei de sănătatea, fiindcă artistei a ținut să îi critique pe toți cei care au vorbit despre ea. Ana Maria Prodan este suprat pe oamenii care au spus lucruri despre Ione la Prodan, de subliniere ei nu cunosc situația sublinierei, nici nu ar fi în mesuri să fac afirmații despre starea de sănătate a artistei. Poți să ai 10 la ifu.tre.ti, poate să stea 5.000 de ani, ce nu o să intre, nu o să vorbească nimeni. Toți sunt prietenii mei, ai lui mama. Îi cunosc, nu i-am văzut în gata mea. Chiar poți să spui ce am vorbit cu tine? Îmi se pare o nebunie. Ei nu ne cunosc pe noi. A vorbit nici cu mama, nici cu mine niciodată. Toci sublumie răpia care vorbesc pe la televizoare, a spus Ana Maria Prodan la antena Stars.